أهداف مجنونة غير طبيعية لا تُنسى في تاريخ كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كثيرة هي الأهداف التي تُسجل داخل المستطيل الأخضر وبالطبع منها أهداف عادية ومنها أهداف مثيرة لكننا وفي هذا الفيديو سنشاهد الأهداف المجنونة والغير طبيعية التي لا تنسى في تاريخ كرة القدم لنبدأ في هذه المباراة التي جمعت منتخب إنجلترا ومنتخب السويد كان زلة ابراهيموفيتش قد سدد هذه الكرة بهذا الشكل وسجل هذا الهدف الرائع من ركلة حرة ثابتة أما الجزء الأكثر إثارة في هذه المباراة فقد كان هدفه الرائع الذي استغل به خروج الحارس جوهارد من مرماه بهذه الطريقة الغبية ليقوم زلتان وبهذه المقصية الإبداعية بتسجيل هذا الهدف الاستثنائي والذي حصل على جائزة بوشكاش لعام 2013 لأفضل هدف في العالم لنتابع هذا الهدف الاسطوري والرائع لليونيل ميسي والذي قام بتسجيله في شباك فريق ختافي وذلك بعد أن راوغ جميع اللاعبين بالملعب بهذا الشكل الرائع. في نهائي كأس ملك اسبانيا عام 2015 وذلك ضد اتلتيك بلفاو قام بتسجيل الهدف الأول لفريق برشلونة. أحد أروع وأجمل الأهداف في تاريخ دورية أبطال أوروبا وفي تاريخ كريستيانو رونالدو إذ كيف وصلت إليه الكرة من هذه التمريرة وقام بهذه المقصية الأكثر من ابداعيه وسجلها في شباك الحارس بوفون الذي حاول جاهدا النظر إليها وهي تدخل إلى المرمى أما هنا قد سيطر محمد صلاح على هذه المباراة أمام مانشستر سيتي وقام بتسجيل الهدف الأول من تسديدة داخل منطقة الجزاء. أما هذا الهدف الثاني فقد سجله بروح إبداعية في غاية الروعة إذ أنه راوغ لاعبي مانشستر وتقدم وسجل هدفا في الشباك. لنتابع روعة وجمال هذا الهدف وكيف راوغ محمد صلاح دفاع مانشستر سيتي وسجل بطريقة مميزة. في نهائيات مونديال عام 2014 التقى طرفان نهائي جنوب افريقيا عام 2010 هولندا واسبانيا وتمكن فان بيرسي من تسجيل هدف في غايه الروعه باشتباك الحارس اكركاسياس وهذا الهدف اتى من تمريره على راس فان بيرسي ليقوم بهذا الشكل بنطحها وانزالها لوب في شباك منتخب اسبانيا. لربما تتساءل كيف دخل هذا الحارس الى الشباك وتعرقل بها بهذا الشكل؟ الامر واضح هو ان احد اللاعبين استغل تقدم هذا الحارس المبالغ فيه ليقوم بتسديد الكره من منتصف الملعب وبهذا الشكل يحرز لنا هذا الهدف الابداعي ويلصق الحارس داخل شباكه. لنتابع في نهائي دوري ابطال اوروبا بين فريق ليفربول وريال مدريد. وصلت الكره الى جارث بيل ليقوم الاخير بتسديدها بشكل رائع وابداعي وعلى طريقه ضربه مقصيه غايه في الروعه. فلنتابع هذا الهدف المميز والرائع من جارث بيل وكيف دخلت كرته الى الشباك. واين روني احد اللاعبين الرائعين في مانشستر يونايتد. وبطابع هذا اللاعب له اهداف رائعه ومن ابرزهم هذا الهدف من مقصيه مميزه جدا احرزها في شباك مانشستر سيتي في نهائي ابطال اوروبا بين يوفنتوس وريال مدريد وصلت الكره الى اللاعب ماندوكيتش ليقوم الاخير بترويضها على صدره وضربها مقصيه غلطت الحارس كالور نافاس بهذا الشكل الابداعي ولكن في النهايه توج ريال مدريد بهذا اللقب. لنتابع هذه الكره والتي كانت نازله الى الشباك وذلك من تزديدة هذا اللاعب من بعد منتصف الملعب ليكون هذا الهدف احد اروع الاهداف المسجله من بعيد. لقد كانت مخاطره كبيره من حارس المرمى ان يتقدم بهذا الشكل المبالغ فيه. لنتابع هنا ما الذي فعله زلتان برايموفيتش وكيف راوغ الجميع دفعه واحده وبطريقه ابداعيه ليسجل زلتان هذا الهدف الرائع لصالح فريق اياكس امستردام هذا الهدف الرائع والمميز للاعب زين الدين زيدان في نهائي ابطال اوروبا بين ريال مدريد وبايرن ليفركوزن كان الهدف على الطائر وسجل بشكل ابداعي. بالطبع كانت جماهير مانشستر سيتي تترقب هذه المباراه لانها كانت مباراه الدوري بين كوينز رينجرز ومانشستر سيتي وعند تسجيل هذا الهدف حبست أنفاس الجماهير في تلك المباراة وبالطبع نذكر جيدا من الذي فاز هنا أمامكم أجمل وأروع الركلات الحرة الثابتة بالتاريخ والتي كانت من اللاعب روبرتو كارلوس أمام المنتخب الفرنسي يمكنكم أن تتابعوا مدى قوة هذه الكرة وكيف التفت في طريقها إلى الشباك لتحرز بهذا الشكل الإبداعي هنا في هذه المباراة للمنتخب الإنجليزي والذي كان يحتاج إلى الفوز ليصعد إلى نهائيات كأس العالم وبالطبع تحصل المنتخب على ركلة حرة ثابتة وتم تكليفها لديفيد بيكهام الذي كان يعاني مع فريقه أنذاك ولكن اللاعب تمكن من تسجيل هذه الركلة الحرة الثابتة في الشباك ليؤهل منتخب الإنجليز إلى نهائيات كأس العالم لنتابع هذه الركلة الحرة الثابتة وكيف أودعها بيكهام في الشباك. كريستيانو رونالدو مشهور دائما بوثبته العالية وقفزته الرائعة في الهواء فهنا يمكنكم أن تشاهدوا كيف قام بقفزته بالوصول إلى ارتفاع 2 متر وسجل هذا الهدف الأكثر من إبداعي في شباك ساندوريا. هنا احد اجمل الاهداف للاعب نيمار مع فريق برشلونه والذي انتقل بالفعل الى الدوري الفرنسي وهنا تابعوا كيف اختطف نيمار الكره وقام برفعها وتسديدها بهذا الشكل على الطائر ليحرز هذا الهدف الابداعي والمميز. بامكانكم ان تشاهدوا احد اكثر الركلات المميزه من اللاعب باين روني الذي استلم الكره ولم يفكر كثيرا واستغل تقدم الحارس ليسجل هذا الهدف من هذا البعد فبامكانكم ان تتابعوا هدفه الرائع والابداعي وكيف نزلت كرته في الشباك. ان اعجبك هذا الفيديو من قناه هايسبورغ الاخباريه فلا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه جميع الحقوق محفوظه لدى قناه هايسبورغ